Alina Mungiu Pipidin nu-i de nici ciolo poate să vin, seracul, numai cu arca lui Noe. Politologul Alina Mungiu Pipidin nu este prea optimist în ansele lui Dacian Ciolo de a veni în prim planul politicii. Întrebat la B1TV dacă Dacian Ciolo poate deveni un lider al dreptei. Pipidia a răspuns două puncte ciolo. Seracul numai dacă vine cu arca lui Noel, adică dacă de pe o alt planetă din fiecare specie curat, nu din tia de la noi, reuete să ia câte un anim lui să vină aici se înlocuiască ferma animalelor, asta a noastră. Când spun ferma animalelor, se nu crea cineva de la cenea ce spunem ceva vulgar. E titlul unui celebru roman de George Orwell, O societate în care orice s-ar întâmpla, ori câte s-ar schimba, totdeauna conduc porcii. Ca să schimbe cineva ferma asta a animalelor, lumea nu trebuie să mai aștepte omul miraculos. Ce vei spun ce la numai dacă e noi, vine cu gene din alt parte, îi cu toate speciile. E asta nu e probabil să se întâmple, da? E nu e ciolo omul respectiv, ce ciolo nu e Macronii, ni nici societatea noastră nu e cea franceză, a mai punctat Pipidi.